I'll see you later. મેં પેલા કીધું કે તમામ કલાકારો બધા અશોકભાઈ બધાએ તમામ કલાકારો ખૂબ સારું કહે છે તમને કહું અમારા બે ના ગીતો હામા હામે આવે છે અને વર્ષો બંને એક ધારા તમારા બધાના આશીર્વાદ થી ખુબ અમારા ગીતો તમે બે ભેગા ભાઈ હે હે હે અમાયે ગાળી ભાઈ ખરેખર જો મોજ લેવી હોય તો સ્ટેજ ખાલી કરે તો બઉ મજા આવે pago pago aa ha ha ha ha sasya eh main to mudta re tuma charo તરો ખરેખર કૌશલ્ય કમા અહીંથી હા સ્ટેજ ઉપર તમે જેટલા વધારે સુલે મજા ઓછી આવશે મજા નહી આવે તો તમે તમારો બીજો નંબર મિનિટ દીકિયે હા અજયની બાપુ હા જેડી બાપુ તમને મોજ હો હા જદીશ બાપુને મોજ છે હા વાહ અ સસી ઓરે ખરે ખરે મિત્રો ફરી હજુ આપણે બીજા ઘણા બધા કલાકારો ને સાંભળવાના છે એટલે અને ખરેખર તમને કહું કે તમારા કરતા અમને બધાને ખૂબ મજા આવે કારણ કે ઘણા સમય પછી અમે ભેગા થયા છે બહુ ટાઈમ પછી આમ પાસે રોજ વિડીયો કોલમાં રોજ ભેગા થઈએ પણ આમ એય બાસો થોડો થોડો આશિક માણસ છે એટલે અમાર વાચી થોડી વધારે થાય આ તમે ગીતો જોતા છો તમને થોડો થોડો ખ્યાલ આવતો હશે આશિક હા આંખ દેખા ઓણાને દેખતો બની જે જગ આહ કે કવ છું જો દે જાણોડી તું પનો નહીં નાદા રોય રે નાદા મંજનસી કાયાતારી કર્મઈ હરે જોવા All right. us